Жителька Миколаєва Ольга сьогодні їде з чотирирічним сином та бабусею. У Миколаєві залишається чоловік. Дуже важко, не хочеться їхати, не хочеться їхати і вдома, з країни своєї, від своєї сім'ї. Але, на жаль, сподіваємося, що це дуже скоро закінчиться і ми дуже швидко повернемося додому. Так що дитинку говоримо, що ми їдемо в неплановий відпуск, віддохнути, так сказати. Чтобы... Я не нарушать психіку ребенка. Чекає на автобус жителька Миколаєва Лілія із сім'єю. Їдуть до рідних у Швейцарію. Планує повернутися якомога швидше, адже у Снігурівці залишилась мама. «Дуже не хочеться виїжджати з України, тому що тут моя мама в Снігурівці. Мне... Я не можу з нею зв'язатися. і Там зв'язь погана, вона не може приїхати. Ну, і ну, Будемо там походити на мітинги, допомагати». Люди збираються на місці, про яке заздалегідь повідомили організатори, формують чергу. У призначений час приїжджають комунальні автобуси та починається посадка. На сьогоднішню евакуацію записали 152 людини, поїхали 117. Вивозять з Миколаєва до Одеси та села Паланка, перехідного пункту до Молдови. «Ми зараз розділили потоки, доставкою в Одесу займається «Красний крест», всі люди, які записуються, в тому числі перед... У нас, я передаю дані їм, людей орієнтую на місце посадки, яке в цей день вирішили Красний крест, і вони відтуда виїхають. Миколаївці, які бажають виїхати, повинні заповнити анкету на сайті міської ради. Люди записують свої дані. Ну, тот, який записується, кількість людей, контактний номер телефона і место, куди вони хочуть їхати. Либо Паланка, або Одесса железнодорожний вокзал. Ми цю форму ежедневно как бы, сортируємо. Ми обзванюємо людей на паланку, получаємо від них підтвердження, їдуть вони чи ні. Красний крест» точно те то само робить по Одесі. За спільною програмою міської влади та «Червоного Хреста» з Миколаєва виїхало понад 20 тисяч людей. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.